හෝල්මන් අවතාර ගැන ඔයාලා විශ්වාස කරනවද? ඉතින් අද අපි ඒ ගැන ටිකක් කතා කරමු. මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැන්මම subscribe කරන්න, like කරන්න, ඒ වගේම ඔයාලගේ වටිනා අදහස comment එකකින් තියන්නත් අමතක කරන්න එපා. සමහරу හෝල්මන්ක් කිව්වහම හිත buying ගල් ගහනවා. එයාලා තියෙන්නේ දැඩි බයක්, දැඩි කෝපයක්. ඒ වගේම අය දුර්වල පෞර්ෂයක් ඇති වෙන අය බවට කාලාන්තරයක් තිස්සේ හම්වඩු තියෙනවා. මේ අතර සමහරු හොල්මන් අවතාර මිත්‍යාවක් ලෙස සලකා බැහැර කරලත් තියෙනවා. මෙවැනි අදෘශ්‍යමාන බලවේග ගැන කාලාන්තරයක් තිස්සේ අධ්‍යයනය කරාම බොහෝ පරේෂණ කණ්ඩායම් පවසලා තියෙන්නේ හොල්මන් අවතාර ආදී සැබෑවටම පවතිනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලා මොකද ඒ ගැන හිතන්නේ? අඳුරු මහත්වීපයේ කියලා විරුදාවලිය නම් තියල තියෙනවා අප්‍රිකාව තුළ එස ගෝත්‍රික කොටසක. ඒ ගෝත්‍රික කොටස්සතර අමනුෂ්‍යන් ගැන විධ විශ්වාසහ ඇදිහිලි දක්නට තියෙනවා. අප්‍රිකානු ගෝත්‍රික කොටස්සතර වසර ගණනාවක් දිවගේ ගෙවමින් මේ පරේෂණය කළ විද්‍යාඥවරයා පවසාල තියෙන්නේ මේ විශ්වාස පදනමක් තියෙනවා කියලා. ගෝත්‍රික යක් දෙසන් විසින් අමනුෂ්‍යයන් ගෙන්වීමට මන්ත්‍ර කරමින් බෙර වයින් අවස්ථාවලදී පුදුමාකාර අද්භූත සිදුවීම් පලක් දැක ගන්න පුළුවන් වුණා කියලා ඒ විද්‍යාඥවරිය කියලා තියෙනවා යක් දෙස්සන් විසින් අමනුෂ්‍යයන් කැඳවන විට සෑම අවස්ථාවකදීම අහස කළු පැහැයට හැරීගෙන හෙනහඬ ඇසීමට පටන් කියලා මේ පරීක්ෂකාව කියනවා අමෝනිෂයන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් යුතුව නඩු විසඳන අපූර්ව අධිකරණයක්ද ඇයිට හමු වෙලා තියෙනවා ඒකේ විනිසුරු ලෙස කටයුතු කරන්නේ mantaka mantaraකාරියා. එයා ආරූඪ වෙලා ශාස්ත්‍ර කියන ආකාරයට නඩු විසඳනවලු. නඩුව අවසානයේදී තම තීන්දුව ලබා දෙනවලු. ඇගේ දඬුවම් නියම කිරීම පුදුම සහගතයි. යුෂ්මතා අසවල මරණයට කැප කරමි කියලා තීන්දුව ලබා වරදකරු තම නිවස බලා ගියාට පස්සේ ඒකේ පුදුම හිතෙන කාර්යණී තමයි කියන ථ කියන වෙලාවේ කොයි ස්ථානයක හිටියත් හදි සිය මරණයට පත්වෙනවලු ඊ ජුක්තයේ සොහොන්බිම හැරීමටගේ පරීක්ෂකයන් සෑම දෙනෙක්ම දැකල තියෙනවා අමනුෂ පිළිය අනමු පිළිබඳ කිසිය මත්දැකීමක් තියෙනවා ඒ සොහොන්බම් අමනුෂ්‍යයන්ගේ සීතල ඉස්පර්ශය තමන්ට දැනුණු බව ඔවුන් කියලා තියෙනවා ඊජිප්තුවේ පුරාවිද්‍යා පරීක්ෂණවල නියලුණු බොහෝ පිරිස් කිසිසේත් පැහැදිලි කළ නොහැකි හේතු මත මෙහි ගිහිලා තියෙනවා. සුප්‍රකට තුවෙන් කාමන්ගේ සොහන සොයාගත් ඩොවෙල් කානවන් සාමිතුළු මුළු පවුලම අමනුෂ්‍යයන්ගේ සාපයට ලක්ුණාලු. කානවන් සාමිගේ නිවසේ තියෙන බල්ලා දිනක් මිනිසුන්ට නොපෙනෙන දෙයක් දැක බියවිලා බුරන්න පටන් සුළු මහොතකින් නොපෙන්ෙන බලවේගේ කාණවන්සාමිගේ බල්ලා දෙකට පලා අතුරු දහං වුනා කියලා ජනප්‍රවාදය කියනවා ඊ ජුප්තුවේ සම්බන්ධ අමනුෂ්‍යයන්ගේ මලසිරුරකට අයත් නොදිරණසේ සකස් කළ අතක් රැගෙනආයෙකුට දිනපතාම අමනුෂ්‍යන්ගේ කරදර ඇත් වෙලා තියෙනවා ඔහු ඒ අත ගින්නට විසි කළාලු ෂනයෙන් මතු ගැහැණෙනුවක් ඒ ඇත අරගෙන ගියාලු තවත් බටහිර පරීක්ෂකයෝ පිරිසක් පුරාණ සොහන් ගැබක තිබී චාරිත්‍රානුකූලව මිහිදන් කළ හිස් කබල් දෙකක් රැගෙන ආවලු. ඒ හිස් කබල් දෙක නැවත තිබූ තැනටම ගිහින් දානකම්ම අමුනුෂ්‍ය වුන්ට කරදර කරාලු. මේ වගේ කතාපුවත් අපේ රටින්ද වාර්තා වෙනවා. එක් උයිද්ද ශිෂ්‍යෙකුට mini හිස් අවශ්‍ය වුණා. ඔහු සොහන් විමක කාරෙලා හිස් කබලක් අරගෙන එදිනමර ගෙදරට අමුත්තෙක් ඇවිල්ලා ඒ හිස් කබල තිබ්බ තැනටම ගින් දාන්න කියලා නියෝග කළාලු අමුත්තා ඒ කියලා කලවරේම නොපෙණි ගියාලු මේ සිද්ධිය තුලින් වෛද්‍ය ශිෂ්‍යයාට කුහුලක් ඇති වුණාට දුටු දැකලා සිහි ඇද වැටිලා දැනට 20 වසරකට වඩා පෙරදි මිය ගමේ ආර්ජ්‍ය මහත්තයා නැවත ආව දැකීම ඊට හේතුව වෙලා තියෙනවා මේ වගේ කතාපුවත් වලින් උපුටා ගත යුතු හරයක් තියෙනවා. අමනුෂ්‍යයන්ට මිනිසුන් වết බලපෑම් කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. අමනුෂ්‍යයන්ට කරදර කරන පිරිස නැති කරදර ඇති කරගන්නවා. අමනුෂ්‍යයන්ට ඔවුන්ගේ පාඩුවේ ඉන්නට ඉඩ දීම සම්ම විටම ප්‍රඥාගෝචරයි. ඉතින් ඔයාලාද හොල්මන් ගැන ඉගෙන ගත්තනේ. මාව subscribe කරලා නැත්නම් දැම්මම subscribe කරන්න, like කරන්න, comment කරන්නත් අමතක කරන්න